کو سمجھنے کے لیے تجھے کچھ عرصہ گمن کاٹنا ہے بٹا, تجھے کچھ عرصہ زمین میں دفن کرنا ہے اپنے شارٹ کٹ چاہتا ہے ہر شخص چاہتا ہے دو منٹ کے اندر یا دو سالوں کے اندر میں پوری دنیا میں پار ایکسلینس بن جاؤں لیکن بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ ہم بیج ہیں وہ اور ہم بیج ہی बनना चाहते हैं जो जमीन में दफन करता है اوپر کی زہری شوشا سے بالکل گمنام ہوتا ہے اور ایسے اندھیروں میں اور وادیوں میں چلا جاتا ہے جہاں نہ کوئی اس کا حسن دیکھتا ہے نہ اس کی کوئی تجمیل دیکھتا ہے نہ کوئی تکمیل دیکھتا ہے نہ کوئی تاثیر دیکھتا ہے لیکن وہ کتنے بڑے درخت کی نیز بنتا ہے اس کی بنیاد بنتا ہے پھر اس کے اوپر صدیوں کے صبر اور گمنامی کے بعد پھل بھی اگتا ہے پھول بھی اگتے ہیں قومیں بھی اگتی ہیں اس کے اوپر بچے اپنی زندگی کے اندر بیج بن وہ بیج جو دفن ہوتا ہے بڑے عرصے اور پھر پھر جب ہوتا ہے تو پھر تجھے فون کول آئیں گے ایک دن کہ یا تم میرے کلاس میٹ تھے نا جو میرے ساتھ پڑھا کرتے تھے تم میرے بیج میٹ تھے نا تو ہنسنا ان وقتوں پہ ان لمحات میں ہنسنا اکیلے میں بیٹھ کے جنہوں نے تجھے لات ماری تھی جنہوں نے تجھے باہر نکالا تھا دودکارا تھا جنہوں نے ان اندھیری وادیوں میں تجھے چھوڑ کے آئے تھے جب ترس رہا تھا کہ تجھے صرف تھوڑا سا ایک پیج پڑھا دیں ایک چھوٹے سے ہیلپ کرتے ہیں سفارش کرتے ہیں اگلے کو کنوینس کرنے کے لیے ایک فون کال لگاتے ہیں وہی وہ تیرے قدموں میں نہ ہوئے تو فون کر کے تم مجھ سے گلا کر لی میرا نام مٹا دی ان شاء اللہ یہ لوگ تیرے قدموں پہ ہوں گے لیکن یہ شروعات جو ہے اس ویژن مینجمنٹ کی جو گرائنڈ ہے جو اسٹرگل ہے جو کاٹ ہے جو اس کی گرمائش ہے جو کلیجا اور جو جگر ہے اس उसको बनाने के लिए अपने आप को यकीन सबर दबाम इस्तकलाल कंसिस्टेंसी परसिवियरेंस डिटर्मिनेशन कन्विक्शन कॉन्शियसनेस परसेप्शन रीजन रैशनैलिटी फोरकास्टिंग एंड डीपर डाइव सेल्फ डिस्कवरी सेल्फ एडेम्शन सेल्फ ऑगमेंटेशन अपने अंदर झाँकना अपने आप को उन बीमारियों से आजाद कराना लोगों की डिफाइंड करता तकबरों से आजाद करना बोग نا حسد انفیریٹی کمپلیکس ٹائم مینجمنٹ ریسورس مینجمنٹ رسک مینجمنٹ فیئر مینجمنٹ ٹیکٹیکل انالیس اسٹریٹک ویژن مینجمنٹ سٹیٹسٹیکل ڈیٹا اینالیس ان سب کے بغیر یہ اونٹ باندھنا نہیں ہے تو پھر کیا ہے پھر اللہ ہے یہ سب کام کرنے کے بعد بچے یہ سفر پھر لمبا ہو جائے گا اگر تُو اپنے رب کے ساتھ نہ جڑا گراؤنڈ ورک کرنے کے بعد اگر اپنے رب کے ساتھ نہیں جڑا فائدہ ازمتا کرنا کے بعد اگر ت نے فتح اللہ نہیں کیا اور کائنات کے سارے دروازے جب تیرے لیے بند ہوں گے جب چاروں دروازے چاروں سمتوں کے بند ہوں گے تو چار ڈیمینشن میں سے چار دروازوں میں سے چار رستوں میں سے پانچواں بما ید تک اللہ یل مکھرجہ خدا کرے گا تیرے لیے اس لیے اس کو بھی قائل کرنا ہے کہ تو زمین اور آسمان اور ان ساری افلاح ان میں معوضے پیدا کر میرے لیے آنا ظنی عبدی بی کے تحت آپ کو ٹھنڈا کر ابراہیم علیہ السلام کی طرح بجائی نہیں اللہ نے تو قائل کر اللہ سے اللہ دیکھ میں پازیٹیوٹی کے لیے کھڑا ہوں لوگوں کے لیے کھڑا ہوں یہاں پر آزاد ہوں اپنی نفس سے آزاد ہوں اپنے ماضی سے آزاد ہوں اپنی دشمنیوں سے آزاد ہوں ایک ویژن ہے خواب ہے میرا اتنی بڑی سلطنت کھڑا کرنا چاہ میں ایک قائر کی موت نہیں بننا چاہتا ہوں ہوں فقیر ہوں کے اندر پبلک ریلیشن شپ لیکن کلیجے میں میں اللہ اپنی عزت کرنا جانتا ہوں اور لوگوں ہوں بڑی دنیا بنانا چاہتا ہوں ایک انسان ہوں پچاس ساٹھ سال کی زندگی ہے مجھ سے کچھ کام لے لے اللہ میں دیکھ کھڑا آج اس تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے اللہ میں نے اپنا کام کر کے محنت کر دی اللہ فتح دینے والا تو ہے تو اللہ بھی کہتا ہے آئے گا اس کے بعد ادھر جان نصر اللہ والفت. نا سید ہلون اللہ فوجہ لوگ ایسی فوجیں تیرے ساتھ جڑیں گے اللہ پے کے تین نقطوں کو سے کے تین نکتے بنائے گا تیر درد کے اوپر اور تو دیکھ تو کیسے چمکے گا تو. لوگ سوچیں گے کہ یہ تو عام سا شخص تھا ہمارے بیچ میں کوئی حیثیت نہیں تھی لیکن بیٹا اگر ان ویلیوز کے بغیر ان عقائد اور نظریات اور افکار اور اقوال کے بغیر اگر آج تو اپنی عزت نہیں کرتا اور وقت کو ضائع کرنا استادوں کا احترام نہیں کرنا انسانوں کی قدر نہیں کرنا دوستوں کی قدر نہیں کرنا برے وقتوں میں جنہوں نے تیرا ہاتھ پکڑا ہے تو ان کے برے وقتوں میں بیٹاؤں کا ہاتھ پکڑی ہمیشہ تو یہ شروعات بہت مشکل ہے اس کلی کو پھول بننے کے لیے اس بیج کو ایک پیڑ بننے کے لیے اس کچرے کو ایک سمندر بننے کے لیے اور اس اینٹ کو ایک چٹان بننے کے لیے اور اس آگ کو آتش فشاں بننے کے لیے بیٹا بہت درد سے گزرنا ہے تو تمہیں بی پریکٹیکل وقت ضائع نہ کر اپنا ہر وقت پڑھتا رہ بڑے لوگ پڑھتے ہیں کتاب پڑھتے ہیں استادوں کا لوٹا اٹھاتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں اپنی نفس سے آزاد ہوتے ہیں اپنے درد کو اپنا جنون بناتے ہیں ان تھپڑوں کو کبھی بھی بیچتے نہیں ہے بھولتے نہیں ہے اپنے نظریوں کی اوقات بناتے ہیں کی حیثیت بناتے ان کی قدر کرتے ہیں. اللہ لوگوں کی, کی, کی گلاٹوں کو سمجھتے ہیں. بھی دس ہزار خیال آ رہے ہوں گے وہ کبھی لوگوں کو ماسٹر نہیں کر سکتا مگر جو اپنے ڈوب کے آیا ہوگا اور اپنی چھاتی سے وہ ہیرے موتی نکال کے لایا ہوگا اور اپنی گلاستوں کو منہ دیا ہوگا وہ لوگوں کے کلیجوں کی دھڑکن بن سکتا ہے وہ ان کی آواز بن سکتا ہے وہ ایک سی ای او بن سکتا ہے کمپنی کا وہ ایک ارگنائزیشن کو لیڈ کر سکتا ہے وہ لوگوں میں اپنا ویژن اتار سکتا ہے وہ غربت کے اندر اپنا آئیڈیا بیچ سکتا ہے اور آئیڈیا ہوتا ہی جی نہیں اس کے پاس ہے. مگر اس کے پاس بیٹا ریسورس بھی ہوتے پیسہ نہیں ہوتا سپورٹ نہیں ہوتی مگر ہوتی ہے تو فقیری اور غریبی اور گمنامی اور لوگ تیرے بکنے کی قیمتیں لگائیں گے لوگ تجھے خریدنے کی قیمت لگائیں گے اور تیرے اوپر بڑی بڑی انڈسٹریاں بنا لیں گے تو بہت حوصلہ چاہیے ہوتا ہے بہت سبر چاہیے ہوتا ہے یہ اللہ کا کام ہے مگر بیچ ڈالتا رہے بچے دے تیر کہتے ہیں نا سینا ہمیشہ सीना کھلا رکھنا لوگوں کے لیے مگر کبھی کبھی اپنی کمر بھی دکھا دینا لوگوں نے کیونکہ سفر میں तेरा कमर बहुत छल्ली होगी तेरी کمر बड़े نشان ہوں گے के तेरे درد بھری زندگی ہو پیشنیٹ لائف ہو کلیجہ ہو جگر ہو وسط ہو توفو ہو تنو ہو یہ الفاظوں سے زندگی جی اور انشاءاللہ شاء تو دیکھی اور ہر کسی سے سیکھنا ہر کسی کے قدموں میں بیٹھنا کوئی فقیر کوئی بھکاری بھی ایک لفظ سکھائے قدر کرنا اس کی کچھ زخموں کو مرم نہ لگائیں اپنے یہ کام آئیں گے آگے تیرے تجھے آگے بڑھانے کے لیے کچھ تھپڑوں کو لال ہی رہنے دینا, مگر جواب مت دینا اس کا. سینے پہلپ یو وہ تجھے یاد دلائیں گے اور تیرا وقت مانگنے کے لیے لوگوں سے وقت کہیں گے یار ان سے ٹائم دلا دو اس وقت تک پہنچنے کے لیے بچے سبر کا دامن نہ چھوڑیں وقت آئے گا جب لوگ تیرے نام کے لیے بھی انتظار کریں گے لیکن شروعات ایسی نہیں ہوتی تو اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے دشمن بھی دیکھ سیلیکٹ کرنا اور عشق بھی کے لگانا کسی, سے. Guys, کسی دن چار دن بیٹھ کے دوست بیٹھ کے مزہ لے لیں گے لمحہ ہوتا ہے لازات ہوتے ہیں مکان ہوتا ہے مکان ہوتا ہے اور وہ نہیں آ سکتا جب تک کہ تو کٹ مر کے نہیں آیا ہوگا اسامنے. یہ اس کی کلاس ہے اس سفر کی کہ گمنامی اور تنہائی یہ واجب ہے